رغيف خبز يابس تأكله في زاوية وكوز ماء بارد تشربه من صافية وغرفة ضيقة نفسك فيها خالية أو مسجد بمعزل عن الورى في ناحية تقرأ فيه مصحفاً مستندا بساريه معتبرا بمن مضى من القرون الخاليه خير من الساعات في فيء القصور العاليه تعقبها عقوبه تصلى بنار حاميه فهذه وصيتي مخبره بحاليه طوبى لمن يسمعها تلك لعمري كافيه فاسمع لنصح مشفق يدعى ابا العتاهيه